دواير ماليها نهاية حياتك مرسومة وعايش في حكاية واغاني كتيرة بتوصف في حالك في طريقك ضلمة بتخطوها بتايا ما قادر تتكبل وتعيش لدافع محبوس في اوهامك هارب من واقع ما تقدر تتكبل وتعيش محبوس في اوهامك هارب من واقع احزانك وفراحك قاعدين في ميزان والكعكه الاولى بداويها النسيان والاوله بداويها النسيان <مترجم> والدنيا تجارب بنعيش ومصير مكتوب لين قضيه وملامه يا المارق منها بالخير مستور غيرك ارقه في نص الدوامه قاعد في ميزان والك قد نسيك الحرمان هان هان احزانك وافراحك قاعد في ميزان والك قد نسيك الحرمان بهتا. كفي لزمان نسي نلكا جراحك بتروح في جسمك بهتا كفي لزمان نسي نلكا جراحك بتروح في جسمك بهتا نبهتا كفي لزمان نفسي